Szép időnk van, nincsen se kánikula, se hideg, eső se esik, úgyhogy minden szipi-szupi, leszámítva, hogy Andi eléggé beteg, nem érzi jól magát, úgyhogy ő ma fenn marad a szobába és pihen, ezért velem kell beérnetek, de megpróbálok mindent, hogy izgi legyek én is. Hogyha én nem, akkor a látvány... Tegnap este már láttunk valamit a városból, amíg kerestük a szállást, de szerintem... Ma ki, ma ki lesz maxolva, csak bele. Az előbb már egy szólatot szólított egy kínai bácsi. Rettentő sok külföldi turista van, úgyhogy ráálltak a helyiek a külföldiekre. Kb. két másodpercc alatt rávárta, hogy Hungary? Akkor Budapest, ugye? Nem tudom, hogy ma mi fog történni, valószínű semmi izgalmasat nem fogok megnézni, mert nem akarom andit kihagyni. Úgyhogy csak úgy téblápolunk. Most, hogy nincs itt Andri, végre beszabadulhatok egyik technikai boltba is. Nyilván. Valószínűleg a legdrágább próbáltam megvenni. Ez legalábbis úgy tűnt, hogy érdekel. Ez Popo R11-et, 2999. Olyan volt, amilyen 120 000 forint bár itt, itt már csak 2600, azért ez egy csicskát volt. Ó, oh, és itt a huavej volt, azt nagyon jó, azt meg akarom nézni. Vajon itt mennyibe kerül egy P10-es? Na, nézzünk be. Nagyon nagyon tetszik eddig Guilin, de igazán annak örülnénk, hogyha találnék egy kávézót. Most már nagyon régóta sétálok. A rengeteget láttam, sokkal többet, mint eddig összesen egész Kínában. Viszont kávé az egyetlen egy helyet, de az is be volt zárva. Lehet, hogy rossz helyen keresek? Te kit választanál? Én Pikachu-t! pikachu t Következő küldetésünk. Andinak szerezni valami kaját, elvitelre kérni, és utána megetetni vele. Reméljük meg fogja enni, és nem csak... Új, mi ez? Idefele jövet, láttam egy ilyen kura cuccot, még nem láttam olyat, úgyhogy abból fog kapni. Ez nem az a bolt, ahol, ahonnan az előbb jöttem ki. Konkrétan az történt, hogy nem volt ott az eladó, gondoltam, várok egy picit. Tíz perc után azt mondom, jó, nekem ennyi elég volt. Kijövök, és mi történik? Feláll az asztaltól két srác, oda beáll a pult mögé, és minden megy tovább. Lehet, hogy ennyire kis félénkek, hogy nem mertek kiszolgálni, de szerintem szerint csak nem akartak. Jó, persze, tiszta problémás, nem értik, hogy mit akarok. Ja. Nem értik, hogy mit akarok, és akkor megy ott a sírás, rívás. De azért a legtöbben megpróbálkoznak ezzel. A lényeg az, hogy most kell keresnem, andinak valami másfajta kaját. Az egyszerű megoldást kellett választani, mivel Andi beteg ezért nem kockáztatok. Ráadásul, elég nehéz tegnapi napja volt, hogyha helyettetek mire gondolok, még nekem is. Szóval az egyszerű megoldást választottam, és egyszerűen eljöttem egy KRC-vel. Lássuk meg a pozitívumot abban, hogy Andi ma nem tud velünk lenni. Megkaparítottam a fényképezőgépét, és aki ismer, azt tudja, hogy imádok készek a fotózni. Úgyhogy ez jó lesz. A a Nap és a Hold Pagoda, kitalálhatjátok, hogy miért Nap és Hold. és átvegyünk a Nap pagodába, ami And he's shargash. Mm -hmm. Mm -hmm. 这么瘦 你为什么那个胆态的那么...